Записано Євангеліє от Луки із 19 глави, 41-й стих. Написано так: І коли да к до городу, то, смотра на нього, заплакав о нём. Один із стих Священного Писання, я думаю, ми всі читаючи Слово Боже прекрасно знаємо те події, яке було в то врем'я з нашим Ісусом Христом. Окружаюча обстановка і, і як воно усе проїсходило. На сьогоднішнє час, звісно, воно трошки ну, не так у нас виходить, як на той момент. Воно було інші обстоятельства, друге положення, все по-другому. Але мені хотілося повернутися до священного писання. Вобщо, мені дуже часто подобаються деякі місця священного писання із Луки. Він написав пощательному іслідуванню. Коли ми читаємо других євангелістів, там часом буває щось так в загальному, поверхностно. А оцей чоловік, коли щетельно іслідував, сам не бачив, він старався до точності передати те, що проходило. І деякі місця мені дуже подобається читати від Луки. Вони більш так відкривають ясність положення того моменту, які приходили, происходили на то время. На сьогоднішній час я прочитав місяць Священного Писання і хотів би чу чуть з вами поросuждати над цим словом Божим. Думку, яку сьогодні я хотів би сказати, я по крайній мірі ніколи не чув, щоб хтось в наше время проповідував у наших зібраннях. Я не знаю, наскільки вона і вам сподобається, чи не сподобається, але Бог положив мені на серце чогось прочитати це місце Священного Писання. Якщо сьогодні спитати усіх нас, хто з нас любить плакати, я думаю, щоб ніхто не обозвався, і не сподняв руку, сказав, що я люблю плакати, я хочу плакати. Але разом з тим на землі буває дуже багато людей, які плачуть, і плачуть по різних причинах. Ми дуже часто знаходимо місце Священного Писання, де Христос сказав, радуйтесь і веселіться, бо велика ваша награда на небесах. І дуже часто констатуємо це місце Слово Боже і говоримо, що ми повинні бути завжди раді і веселитися. Ну Як ми уважно прочитаємо священне Писання на той момент, коли Христос сказав ці слова, чого Він сказав? Що перед тим Він написав? Що будуть робити з нами? І в той момент, коли будуть робити з нами такі страшні речі, то каже радуйтесь і веселиться. Тоді попробуйся порадуватися, тоді вже не до радості, тоді Господи помилуй, кажем чогось. А Христос каже, радуйтесь. А ми дуже часто в місце місці Писання в нашу загальну життя приложимо і кажемо, що ми завжди повинні радуватися. Друзі, звісно, Лука написав, Христос сказав, Христос робив, а Лука написав те положення, коли Христос заходив в Єрусалим. То була така гарна історія, прекрасна. Кажеться, таку велику шану давали Ісусу Христу. А він чогось заплакав. Чого? Ну, якщо прирівняти на сьогоднішнє час, ви знаєте, ну, бувають такі моменти. Ну, от давайте візьмемо, коли у нас проходить якесь ну, весілля, і тут виходять, співають псалом, поздравляють, там, ноги вам літа, і всякі пожелання співають, а в той час молодий, плачуть, чи молодий. Ми хтось бачили таке положення? Я не бачив. Якби, друзі мої, ну, бувають моменти, ми знаємо, часто буваємо на служіннях рукоположення, де рукополагають братів на діаконом, просвітерів і так далі. І рукополагають, благословляють, потім поздравляють. Ну, я не бачив, щоб хтось з них плакав, коли його поздравляють. Не бачив. Ну, а тут а таке з Ісусом Христом. Кажуть, зустрічають Його, ложать, ну, всю славу будуть, співають Йому одежу, вітки. Ну, кажеться, таке положення, що тільки разуйся, Син Божий, а Він плаче. Плаче і каже Єрусалим, Єрусалим, хоча б ти весь день узнав, хто служить миру твоему, но нині сокрито это от глаз твоих. І каже, що придут на тебе в дні, прийду дні такі, які поб'ють младенців твоїх і так далі. Христос бачив наперед і плакав. Кажеться, ну, интересне місце Священного Писання. Якщо так взять у загальному на те положення, як Христос, і ми входив і на сьогоднішнє час, то я думаю, що ми не знайдемо такого чоловіка, що в подобному положенні так поступив як Христос. Воно виходить, що буває у нас плач, буває у нас горе, коли ми розстаємося з блисниками, коли нас то сильно оббиде, і ми можемо одобити, плакати од огорчення. Ну, Христа не так було. Йому славу воздавали, Йому співали, а Він плаче, а Він плаче. Є друге місця священного писання, у Біблії ми читаємо чимало, де теж люди плакали по різних причинам. Один автор то каже так про одних людей. Ізраїль плакав на путі, роптав і святував на Бога. Хоч знам я відділ вперед і Богом дана я дорога, он піщу ангельською ел. Пути одіжда не вішала, ніхто в колінах не болів, зато за ропот умирали. Плакав Ізраїль, роптав, Ну то таки плач, что сьогодні він нам не потрібний. Я б не хотів би, щоб сьогодні хто-то плакав таким плачом, хоча воно буває Я б не хотів би, щоб хтось роптав, так як роптав, коли то Ізраїль Але на сьогоднішнє час ми можемо вибрати краще положення Я згадую в місті одне священного писання, де написано так Що такі сильні муж'я, крепкі, які нічого не боялися о які говорили, что они очень смелые и сильные. Ну, так написано в священном писании. Но одного разу мы читаем про них, что они плакали до того момента, пока не стало сили плакать. Это сильные мужа, воїни, это те, кто их обгодили с Давидом, но плакали до того положения, пока не стало сили плакать. За Христа, то ми читаємо, як він плакав, друзі, і плакав не раз Христос. Ну, у нас і плакав не за таких причин, які ми буває іноді прослізимося, які іноді буває, заплачемо, хоч і може рідко, але плакав зовсім по других причинах. І от коли ми читаємо Священне Писання, то Іаков нам каже, сокрушайтесь, плачте і рідайте, сміх вас да обратиться в плач і радость в печаль. Іаков пише. Кажеться, Іаков, ну для чого нам плакати, для чого нам святувати, коли кажеться, що ми спасенні омити є кров'ю Христа. Бог поселився в серце наше Духом Святим, назвав нас своїми дітьми, ти син і донька моя. Ангел-хранитель охраняє доми наші, сім'ї наші, нема гори печалі, нема хворих, немає, ну, яких таких приключень, які часом роблять зупинку в нашій житті, вроді все добре, але пам'ятаєте той момент, коли Христа і вели на Голгофу, і коли бачили, йшли за ним жінки, які страждали? і коли бачили страдання Ісуса Христа, то написано, і йшли і плакали. Але Христос обернувся до них і каже, не плачте ви мене, а плачте про себе і за дітей ваших. На сьогоднішнє час, друзі, хоча може в нас все добре, хоча може з нами дітки наші, чи малиші, чи то великі є, але як часто треба оплакати, щоб вони були далі з нами. Як часто треба оплакати, щоб діявол не похитив їх, щоб вони не схибили в своєму житті, щоб вони ніде не осквернилися, щоб вони ніде не запачкалися. І як написано у священному Писанні без п'ятна і порока, така невеста має предстати перед Ісуса Христа на встреченні з облак на облаках. А якщо наші діти опорочаться, а якщо буде п'ятно, а якщо буде який порог, друзі мої, і явиться Христос на хмарах, чи зможуть вони тоді поднятися разом з нами? Вроді так, а в загальному все добре, а вроді все прекрасно, але, друзі мої, хотілося б так, щоб як ми, як наші діти, як все наше сімейство, ми могли встречати нашого Господа Ісуса Христа – і тому, друзі мої, в сьогоднішнє врем'я, може багато знаходить у священного писання, де плакали як у старому, так і у новому заповіту, як радувалися люди. Ви представляєте, я вам розкажу одне місце священного Писання, де написано в старому заповіті, який контракт збуває у християн. То був контракт з народом Божого. І він такий буває навіть сьогодні, у наше час. Він буває, може ми замечаємо, може не замечаємо, але воно буває такий у наше час. Одного разу, коли народ ізраїльський повернувся в обітовану землю із плена, і написано, «Положили основання храму Дома Божого». І коли положили основання храму Дома Божого, то написано, що молоді люди які побачили, що положений храм, основання, вони радувалися, вони веселилися, вони торжествували. А люди похилого віку, які бачили прежній храм, і коли побачили основання нового храму, вони плакали. І написано в такому положенні, коли вони знаходилися, то не можна було розібрати, що хто робить, чого. Одні плачуть, а інші радуються. Воно буває так і на сьогоднішній час, коли чу-чуть, кількіто блєстка, произойде благодаті Господнії, і ми побачимо, де вступує, може, по ладишку, і хто-то вже радується і славить Бога, що він вийшов по ладишку. Але той, хто плив благодаті Божій, стоїть і плаче, і каже: "Господи, де слава Господня? Господи, де слава твоя? Де сила твоя? Де присутність, де знамення твої са? Де те, коли ти радував серце наше і ми літали на могучих крильях віри і воспрянали високо, високо над облаками?" Друзі, воно таке є, воно таке буває. І хотілося б друзям у наше час, щоб ми зрозуміли суть сього. Суть цього, звісно, коли нас обижають, коли нас женуть, коли нас б'ють, щоб ми тоді радувалися і веселилися, і прославляли Господа як наші браття. Ви пам'ятаєте одного разу, коли їх добре побили, побили, вкинули в тюрму, а вони радуються, вони воспівають славу Богу, Богу. вони співають, ото браття на своєму місці – От, братья, роблять так, як Христос сказав, радуйтесь і веселитесь, ібо велика ваша награда на небесах. Не радуйтесь тоді, коли, може, купили гарну машину чи добру хату. Не радуйтесь тоді, коли, може, якщо якусь добру веш придбали, чи так далі, чи якась удача. Ні, не тоді радуйтесь, а радуйтесь. Ви представляєте, в той момент... Коли то ученики Ісуса Христа теж радувалися, але Христос указав їм, коли треба радуватися. Вони прийшли з великою радістю, вони робили діло Господнє, вони бісові зганяли і прийшли, і кажуть, Господі, і беси нам повинуються. Сьогодні не хочуть нам правда. Сьогодні часто ми бачимо їх і вони нам не повинуються дуже часто а ученикам повинувалися, і вони радувалися. Але і тоді сказав Христос, не радуйтесь, що біси вам повинуєтесь. Друзі, ми до того ще не достигли, але і тоді, каже Христос, не радуйтесь, але радуйтесь, що імена ваші записані на небесах. Ото радость, алілуя, друзі мої, благодарення Богу, коли ім'я наше записано на небесах. Ото радость, алілуя тоді. Благодарення живому Богу, ото радость, радость, друзі мої, коли, як каже Іван, для мене нема більше радості, коли бачиш, що діти мої ходять в істині, ото радость, ото нехай радує наше серце, і нехай тоді ми торжествуємо і прославляємо ім'я живого Бога, бо то є прекрасно тоді радуватися, то є хорошо тоді торжествувати і прославляти ім'я живого Бога. Друзі мої, чи готове наше серце сьогодні радуватися, що ім'я наше записано на небесах? Чи радується наше серце, що діти сьогодні з нами? Чи радуємося ми, що Христос покликав нас і поставив нас на путь правди, істини і міра? Ото радость прекрасна! Нехай Бог поможе і нехай поблагословить кожен нас! Друзі мої, Давайте прославим нашого Господа, прославим його, преклонимо наші коліна і скажемо, Господи, слава тобі. Амінь.